To som zásadzil, pokosť ho musím. Frajirku som naszą, prairku, som naszol, o že się siemu musím. som naszą, prairku, som naszol, o že Rútičky, le našo, rutičky, jedno pri, kúta. Le našo, rutičky, le na našo, rutičky, jedno pri, kúta. Nedúmaj, ty milá, nedúmaj, ty milá, že len ja v lucem tvoj. Nedúmaj, ty milá, nedúmaj, ty milá, že len ja,